Запоріжанка Дар'я Лавриненко – матір двох дітей. Каже, донька Стафанія цьогоріч переходить до п'ятого класу гімназії номер 6 а шестирічний Сашко має йти до першого. Але у лютому директорка організувала батьківські збори й повідомила, що дітей до перших класів не набиратимуть. На всі наші запитання, чому так, а чи може бути інакше, чи можемо відстояти, чи якось змінити це рішення. Вона сказала, що це рішення не підлягає жодному оскарженню, і так має бути. Я ще поті в шосту школу. Там не це всі школи. І поэтому ми туди йдемо». Директорка Запорізької гімназії номер 6 Тетяна Хімуха коментувати ситуацію журналістам Суспільного відмовилася, пояснивши тим, що це мають робити у Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради. Дар'ї Лаврененку у шостій гімназії запропонували записати сина до 90-ї школи. Але йти до неї 35 хвилин, каже Дар'я. А також, на її думку, там гірший рівень навчання. «Щодо закону України про е, е, освіту, там сказано, що при реорганізації школи е, департамент, місцева влада має запропонувати батькам е, рівень освіти не менший, ніж рівень е, школи, яка реорганізована. Е, на, насправді… Наша школа гімназія, да, номер 6, вона дає поглиблення е, з початкової школи, вона має дає поглиблений рівень. Це е, англійська мова за спеціальними підручниками, за спеціальною програмою поглиблене вивчення. Е, математика це за програмою спорцовою, теж вона вивчається не по всіх школах, да. Тобто е, рівень початкової школи е, інформатика, да, е, Рівень початкової школи нам набагато вищий, в 6-й гімназії. 25 травня батьки першачків пішли до 6-ї гімназії по давати заяви на зарахування дітей до неї, розповідає Дар'я Лавриненко. Документи в нас не прийняли, ми звернулися до поліції, в поліції склали акт щодо колективне звернення щодо всіх, з переліком всіх осіб, як батьків, які не прийняли заяву. 25 травня до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління надійшла заява від місцевої мешканки щодо конфлікту з директором гімназії номер 6. Жінка повідомила, що адміністрація навчального закладу не приймає у неї документи для вступу дитини до школи. Відомості за даним фактом внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі триває перевірка. Реорганізація закладів середньої освіти у Запоріжжі триває, спираючись на закони України про освіту та про загальну середню освіту, каже директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Відповідно до нового закону про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розподіл шкіл передбачили на три типи. Початкова школа, перші, четверті класи, гімназія, п'яті, дев'яті класи, ліцей, десяті, дванадцяті класи. Згідно зі 9, 12 розділу закону, початкова школа може функціонувати як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії, а також як підрозділ ліцею. Закон передбачає, що ще один виняток – ліцей, тобто школа, яка 3 ступеня, 10-12 клас. Має можливість отримувати в своєму складі, як структурні підрозділи, не тільки гімназічну базову освіту, а й початкову ланку при наявності так званих міжнародних договорів. Міжнародні договори укладаються між Міністерством іностранних справ окремих держав, Міністерством освіти і науки України і закладами освіти. Ми проаналізували і якість надаваємих освітніх послуг, і професійний склад педагогів наших вчителів. Ми проаналізували успішність учнів, участь і їх успішність в олімпіадах, в конкурсах Малої академії наук. І таким чином ми визначили ті заклади, які більш готові і більш спрямовані для ліцейної освіти. Ну і взагалі ще один із критеріїв був, щоб, щоб все ж таки була якась доступність. Як зазначено на сайті електронних петицій Запоріжжя, статус петиції з проханням зберегти в гімназії номер 6 комунальського району початкову школу станом на 14 червня на розгляді. Що стосовно ще раз кажу, реформації, була петиція від батьків, але рішенням виконкому Депутатський корпус підтримав рішення департаменту про те, що це дійсно ліцей і що перші класи вона набирає. Зберегти початкову і старшу школу у шестій гімназії можливо, каже Дар'я Лаврененко. На її думку, треба заснувати дві юридичних особи і відокремити територіальну початкову школу і старшу. Тому ініціативна група батьків створила проєкт із такою пропозицією. Якщо взяти молодшу школу, в нас є школа, Структура школи дозволяє, перші класи знаходяться, початкова школа знаходиться в окремих блоках. Це блочна система, то це перший етаж, це перш поверх в кожному з блоків є і санвузол, і великий коридор. Тобто, в принципі, діти відокремлені від старшої школи. Цим проєктом я була безпосередньо брала участь у комісії в голові Пінчук і присутності всієї комісії. Ми запропонували цей проєкт, на що ви нам сказали, добре ми його. На жаль, на цей на час ми бачимо про те, що неможливо в стінах цієї школи зробити два повноцінні заклади освіти, які виконували всім санітарним нормам. Стосовно пожежних виходів і так далі, ми говоримо про те, що це можливо, але згідно нового санітарного регламенту, це неможливо зараз зробити в заході, тому що, на жаль, площі приміщень, на жаль, вони будувалися за старих радянських часів і згідно нових нормативів, на жаль, неможливо цього зробити. Загалом планується, що систему закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя представлятиме 121 заклад загальної середньої освіти комунальної форми власності. З них 26 ліцеїв, серед яких два планують здійснювати освітню діяльність на підставі міжнародних договорів. Це ліцей номер 31 та 46. До кінця 2024 року повинна бути закінчена ця трансформація. Я теж хочу на цьому зробити зауваження. Багато людей помилково роблять висновки, що до 24 року можна відтермінувати перехід на цю систему, але в 24 році ми повинні, от сьогодні в гімназіях, там наприклад, навчаються учні 10 класу, ми повинні цих дітей випустити. Або в ліцеях ще залишилися, ми в цьому році не будемо набирати там перші класи, але є учні другого, третього класу, четвертого класу, також до 24-го року ми повинні випустити останнього 11 класника, ми повинні випустити з початкової ланки останнього 4 класника. У 24-му році, першого січня 24-го року, ми повинні сказати всі заклади освіти міста Запоріжжя трансформовані». Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.